A practitioner, disciple of from Pulkata. Today, I am going to present my solo recital from this शी So, कोल्कत्ताुडे आम् really thank to आ श्री Dada for this दीस् for inviting me here in this festival. So, Today, I am going to present my Swojo Kuchipuri, this item. Today, I am going to present my two items. So, first is Purvarangam and the last one, Rama and Shabdham. So, first item is Purvarangam, choreographed by Padma Bhushan Guru, Dr. Vembatye Chinna Satyam Galu. Talam, Adi, Ragham, Raghamalikam. So stay tuned with us, thank you. अवश्य <laughs> कितन नन्द नन्द सं कीतन नन्द तन साहाटिक तग तिन नन्द तनलो सुंदरक नन्द नन्द तन साहाटिक तग तग तिन नन्द तनलो सुंदरक पेरी कितन नन्द तनतम प्रकितन नन्द तनलो कितन नन्द पेरी सन्द तन नन्द तनक नन्द तन सख नन्द तन पेरी कितन नन्द तनतम प्रकितन नन्द तनलो रामायण शब्दं दिस् ऐटम् आल्सोरियोग्राफ् बै पद्माभूषन् गुरु वेङ्कटे चिन्न सत्यं गुरु ऐ होप् यु आल् एञ्जा सो स्टे वि नमः शरणं शरणं गच्छामि नमः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 tat tad dina tat tad dina tat tad dina tat tad dina tat tad dina tam tat abitam tat dina tat tad dina tat tad dina tat tad dina tat tad dina tat tad dina tar gadadinna tar gadadinna tar gadadinna tar gadadinna tat tad dina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 Amen. <laughs> and we did that.